Τα καταφέραμε σκράτς το πρόγραμμα ανακύκλωσης του γυμνασίου ξεκίνησε επισήμως Τιμή μου να αρχίσω την εβδομάδα εθελοντισμού αλλά κυκλώνοντας πρώτα με κεδάκι Πας πως η εβδομάδα ξεκίνησε ήδη Κάντε ό,τι κάνω φάντρεας Μιμηθείτε με και δώστε στη μητέρα φύση ένα ωραίο χέρι βοηθίας, ανακυκλώνοντας Η είναι το πρώτο βήμα για τη σωτηρία τη γη. Είναι σκληρή δουλειά, αλλά κάποιο πρέπει να την κάνει. Mm, Σα αγαπώ, γεια! Yeah! <Συρίζει> <Συρίζει> Ο κάποιο ήμασταν εμεί, ποια νομίζει ότι είναι, δεν θα εδώ για να μα φέρνει τα έξιμα! Έπεισε τον κόσμο να ανακυκλώνει, αυτό με τα μόνο. Αλήθεια. Ναι! Οπότε λοιπόν, τι έγινε και αν έχει το θαυμασμό πολλών χιλιάδων ακολούθων, εμείς. <σίλια> Πολύ ωραία η δουλειά σου εδώ, Άνδρεα. Οι καλοί Σαμαρίτε απέδειξαν ότι όλα είναι δυνατά. Δεν με πειράζει να λαιρωθώ για να βοηθήσω του τριχωτού φίλου μα. <σίλια> <σίλια> Εντάξει, <α>, καλά. <κοίτα. σίλια> τα κουτάκια μου φιλάκια μου. Ο δικό σου πρόσωπο έπρεπε να έχει άλλα σκύλα. <σίλια> Πάω. Όχι, δηλαδή η Άνδρεα παίρνει τι καλέ φωτογραφίε και τα σκυλοφυλάκια, αλλά εμεί έχουμε. Ε... Λέω με ένα δάχτυλο. με ένα δάχτυλο. Αχά! Θέλω να υποβαθμίσουμε τον ποταμό Μπράιντον από Σε τσερκίχνινο για την υγεία. Ε, κάτι πάνω στο κεφάλι σου. Τι! Είμαι μαζί με την καλή σαμαρίδισσα, Άντρεα Ντάβερπορτ. Πώς νιώθεις που είσαι εθελόντρια της εβδομάδα στην εβδομάδα εθελονισμού. Τίτη να ανακήρυξα!